Scandal sublinierei dezvluiri incendiare de la audierea lui Eduard Helvig, f Dicot, Amenin Sorin Ro subliniere ca a lansat ocul serii. Dezvluiri incendiare din interiorul audierii directorului Serviciului Român de Informații, SRI, Eduard Helvig, de la Dicot. Helvig a fost audiat la DICOT în dosarul Black Cube, în 28 februarie. Acesta a spus și nu are nicio implicare în acest caz, au transmis reprezentanții SRI. În direct la România TV, jurnalistul Sorin Ro subliniere a făcut dezvluiri incredibile. Se susține că ce Helvig sublinierei subliniere, subliniere decode, Daniel Horodnicanu s-au certat în timpul audierilor. Mai mult, Horodnicianu ar fi fost amenincat sublinierei. Jurnalistul a sugerat ce Horodnicianu ar fi de fapt omul sri -ului. într unu procurorul sublinierei FDICOT l-a luat tare pe Eduard Helevic. Tici ce i-a răspuns Helevic? Vrei să vin înapoi? Ivorotnicianul i a cerut transferul înapoi, a dezvăluit Setenescu.